Сьогодні президент Російської федерації оголосив про входження окремих тимчасово окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запоріжжських областей України до Складу Російської федерації. Ця незаконна, звісно, спроба анексії здійснена під час війни, що є, до речі, порушенням правил війни, які зафіксовані в Женевській конвенції. Не можна змінювати статус територій, коли ще йдуть бойові дії. Цікавого, що чомусь вже вдруге ми спостерігаємо, перший раз це було 2014 року, як Російська Федерація намагається використати інструмент проведення референдумів для легалізації цих, цих своїх спроб анексії української території. Це виглядає з одного боку вельми дивно, тому що всі розуміють, що процес незаконний, що все це фальсифікація, фальсифікація результатів, що ці референдуми навіть приблизно не схожі на референдуми за тим, як вони організовуються і проходять. Ніхто в їх результати не вірить і ніхто їх результати не визнає, ну, окрім якихось сателітів незначних. Своєї кількості сателів Російської Федерації і, можливо, громадян деяких Російської Федерації, яким здається, що все це за правду. Тож виникає кожен раз уже в другий раз питання, а не що вони граються в демократію, не будучи при цьому демократичною країною, можна припустити для того, щоб те, що юридично заплутати сліди на майбутнє, для того, щоб створити якийсь антураж, і для того, щоб і народне підтримки, і для того, щоб я, як висловився Мідведеві пару тижнів тому в своєму телеграм-каналі, щоб у майбутньому жоден російський президент не зміг просто взяти, і відкинути факт входження цих земель до складу Російської Федерації. Тобто, таким чином, вони наче намагаються заморозити цей територіальний конфлікт. Як би далі події воєнні і історичні не розвивалися. Але ще раз повторюю, що ніхто цієї анексії не визнає і ніяк на прагненнях України, на стратегії України зі звільнення своїх територій і своїх людей, це, звісно, не позначиться. Якщо Російська Федерація сподівалася, що це якось позначиться на підтримці України і нашими західними партнерами, тому що виникає такий, знаєте, маленький нюанс, що раніше до цього дня Озброєння давалося в допомогу Україні для захисту її території. А зараз начебто виходить так, що НАТО нам дає озброєння, країни НАТО нам дають озброєння для нападу на територію Російської Федерації. І це наче такий, знаєте, вихід на прямий конфлікт. І, можливо, росіяни намагалися таким чином якось повиннути, да, здійснити певний тиск на наших західних партнерів. Але з переліку тих заяв, які сьогодні вже пролунали, зокрема з виступу з Толдобірги, очевидно, що цей психологічний тиск на країни члени НАТО, він виявився невдалим. Тобто не вдалося вплинути ні на Україну залякати і не вдасться вплинути на наших західних партнерів і залякати. Ми продовжуємо отримувати допомогу і цілком, ймовірно, ще у більших розмірах, необхідних з охляду на нові виклики і нові загрози. Другий момент, інструмент, який дає Російській Федерації в цій війні спроби анексії українських територій, це погроза застосування ядерного зброї. Тому що, нагадаю, від, згідно російській воєнній доктрині, Справді можливо використати ядерне зброєння проти країни, яка не використовує ядерне зброєння і навіть його не має, якщо йдеться про захист території Російської Федерації у то тоді, коли агресія проти Російської Федерації становить небезпеку національного рівня. Але, звісно, такі досить розпличчені формулювання можна використовувати по-різному, якщо вже росіянам конче необхідно якось юридично обґрунтовувати свої власні злочини. Загроза пролунала. На загрозу також була дана відповідь. З боку України, що це нас не зупинить. З боку західних партнерів, що буде відповідь. Відповідь. Важко на даний момент спрогнозувати, яка може бути, але однозначно можу сказати, що вона має бути. Тому що якщо, не дай Боже, росіян вистачить такий розуму використати ядерне озброєння у цій війні, і вони не отримають адекватну відповідь, це кардинальним чином змінить на цій планеті все. І міжнародну політику, і розуміння, що таке війна і як її можна вести. І а, просто відкине всі попередні річки, і боротьбу всі попередні річки за нерозповсюдження ядерної зброї. Це позначиться на всьому до тихого океану. Тому відповідь має бути. Вона передбачається, звісно. Яка? Сподіваюся, ми ніколи цього не побачимо. Ще один аспект, для чого росіяни можуть здійснювати таку, таку анексію, спробу анексії, для чого їм це потрібно. Це додаткова мобілізація, мобілізація економічних ресурсів, можливе навіть оголошення воєнного стану, хоча саму війну вони навряд чи назвуть війною. Я не знаю, як це може, до речі, з юридичної точки зору, поєднуватися. Але цілком логічно припустити, що якщо вони проводять вже сьогодні мобілізацію величезної кількості людей, мова йде про сотні тисяч, цих людей треба забезпечувати, одягати, годувати. Ім необхідна озброєння, вся логістика, вся логістика, яка потрібна військам. І це потребує певного напруження для економіки. І щоб реалізувати всі ці потреби нових військових формувань, російському керівництву треба вже на даному етапі, це стає очевидним, застосувати інструмент переведення своєї економіки, своїх ресурсів ситуацію в ситуацію економіки війни, воєнного стану коли підприємства, незалежні від їх форми власності, повинні будуть виконувати державне замовлення. Ну, навіть не обов'язково на економічно обґрунтовані основі, скажімо так. І якщо ми говоримо, для чого проводилися ці референдуми і для чого їм ця анексія? Ах, ну, і, звісно, я не забула а, зробити просто приємно російським виборцям. Це а, насправді не тільки елемент популярності Путіна, це і дуже важливий інструмент для консолідації російського суспільства, для підняття його патріотичних настрій. Це спроба повторити ефект Кримнашу 2014 року. Росіяни. Дуже полюбляють перероздати території, і коли вони сьогодні багато хто з них, вочевидь, побачили цю всю процедуру підписання з якимись дивними людьми, якихось дивних документів про приєднання нових територій до Російської Федерації, очевидь, багатьом росіянам стало дуже приємно і це явно стимулює їх і заохочує. І до участі в мобілізації, і до підтримки цієї війни, а підтримка почала те, що впадати з оголошенням мобілізації. От зараз знов піднімається градус російського суспільства і його позитивного ставлення до агресії проти України. Показали мету, заради чого, показали результат цієї війни, він же для Росіян стає більш. Більше сязаєм. І є ще один такий момент, вже скажу як історік. В історії дуже мало законів, які працюють. І ось один з них це закон імперії. Імперія живе доти, доки вона росте. Як тільки процес зростання територіального зупиняється, імперія починає рушитися серед. Цей закон працює всю історію людства. Тому що зовнішня агресії і приростання територіями є важливим фактором консолідації суспільства економіки України. Це якщо ми говоримо про цілі і загрози, які несе ця анексія. Але я би хотіла ще трошки зупинитися на юридичному аспекті. Думаю, це варто зробити, тому що сьогодні і в промові Путіна звучало це звернення до міжнародного права, в якому справді є такий момент, як визнання народів, права народу на самовизначення. Але в нас виникає одразу питання, по-перше, якого народу, тому що ні в Луганській, ні в Донецькій і тим паче ні в Запорізькій, ні в Херсонській області навіть етнічні росіяни ніколи не становили більшість населення. Отже, юридична підґрунтя. З точки зору російського законодавства не передбачено взагалі ніякої сецесії, не через які референдуми. Тобто, російське законодавство не підходить. З точки зору українського законодавства, Конституція передбачає України будь-які зміни території тільки через проведення загальноукраїнського, загальнонаціонального референдуму. Отже, також національне законодавство України не підходить. Міжнародне право. Міжнародне право – це Устав ООН, це Пакт про громадянські політичні права, це пакт про економічне, соціальні і культурні права 1966 року. Це декларація про принципи міжнародного права міжнародної політики 70-го року. В Європі це гельсінські угоди і це практика, практика застосування. Так ось у цих, цих документах йдеться як про державний суверенітет, так і згадується право народів на самовизначення. І, в принципі, це наче конфлікт двох протилежних принципів. І одразу треба сказати, що в міжнародному праві чітко ніде не написано і ніколи не казалося, що сецесія право на відділення, це от, треба провести, якщо хочуть, треба провести референдум, проголосувати і створити свою державу або приєднатися до іншої держави. От такого ніде не написано. Тому звернення до референдуму і до міжнародного права з цієї точки зору є абсолютно безпідставним. Такого нема. Саме право народів на самовизначення виникло у зв'язку з процесом деколонізації ще в минулому столітті. Поступово не і з'явилася практика і у зв'язку з розпадом Радянського Союзу, і з розпадом Югославії з'явилася трохи інша практика застосування, яка передбачає захист, виходить з захисту прав людини. Вони, наче поступово, з історичним розвитком, вони отримали деякі домінанту, над суверенітетом, над державним суверенітетом, по тому самому міжнародному праві і практиці. Але що це означає? Це означає, що право на відділення воно виникає не просто тому, що хтось цього захотів, а тому, що для цього були підстави. Коли в якійсь групі людей, яка проживає на якійсь території, яка чимось об'єднана, або територіальним принципом, або етнічним, або, можливо, релігійним, і в цієї групі людей її існуванню, її самобутності щось загрожує, або це спрямована політика асиміляції, або економічні і соціальні утиски, ущемлення в політичних і громадянських правах на постійній основі, або навіть геноцид фізичне знищення. От тільки коли Є такі причини, загрози існування людей, об'єднаних чимось, представники одного етносу чи релігії. От тільки коли є такі загрози, тоді допускається міжнародне право, міжнародні практики, оцей, оця процедура відділення і створення або своєкремої держави, або приєднання до інших держав. Але точно все це не має відношення до України. Нагадаю, що спроби Росії звинуватити українців у геноциді народу Донбасу, вони не були підтверджені міжнародними організаціями, до яких зверталася Російська Федерація. Всі ці звинувачення були відкинуті ще до початку цієї нової фази війни. Отже, підсумуємо. З юридичної точки зору Ця процедура, яку застосовує Російська Федерація зі спроби анексії українських територій, вона висить у повітрі і абсолютно не має під собою ніякого базису, ніяких юридичних підстав. Ну, не кажучи вже про те, що і самі ці референдуми завжди і в 2014 році, і в 2022 році, проходили за такою схемою, яка не нія... має ніякого відношення до того, що називається рефератом. І їх результати абсолютно очевидно сфальсифіковані. Україна не просто переможе, Україна вже перемагає. І те, що Російська Федерація застосовує цей інструмент, провед цю практику, проведення цих псевдореферендумів, спроби оголошення анексії наших територій. Все це цього разу, на відміну, до речі, від 14-го, є на демонстрацію, на наслідком сили. На демонстрацію сили. Це є наслідком слабкості. слабкості і прогресу у війні. Бо Росія вже програє. Україна переможе тому, що цього разу вперше в своїй історії, в історії своїх а, кільковікових воєн з Російської імперії, Україна вперше не сама. На її стороні а, демократичний світ. За нашою спиною наші союзники, які нам допомагають які чітко оголосили, що цій війні Україна не повинна програти, І вони зроблять все для того, щоб Україна виграла. І це в першу чергових інтересів також. Тому що ну, так же сталося, так же, на жаль, історично сталося, що сьогодні в Україні вирішується, яким буде світ завтра. Чи буде він прагнути до демократії, до свободи, Захищати права людини. І це буде світ, право те виграє право сильного, світ авторитарних і тоталітарних держав, їх домінування, світ, де можна погрожувати і використовувати озброєння масового знищення. Сьогодні питання того, якими будуть міжнародні стосунки завтра, міжнародна політика. Все це сьогодні вирішується, на жаль, на нашій території, нашими силами. Ми переможемо, тому що ми на правильній стороні, на стороні демократії, свободи і прав людини.